هذه الشيلة إهداء من خالد السنحاني الى صديقه الغالي آه المهندس يعقوب حسن درمون. همسة ابدا قصيدتي بعد وزن الكوافي، ورتب ابياتي على لحم شيل. تخرج مدح. اسوقها والمدح كله خرافي. للي غرهوب فقر وصمت للي يسعد ربي الكل يحبونه وربع العشيرة وبوك حسن من قروم السلاطين انا اشهاد من زحول الرجال وبوك حسن لا كل الميادي يبقى راسه شامخ شموخ الجبالي بعد حدادكم وافي الكل الخصايل للعين تهواكم روحي فداكم واخر قصيدي كنت في كل حاضر اهلا هلا والفين مرحب وحيا شوفتكم الليله تسر النوابر مكانكم في القلب فوق الثريا واخر قصيدي يعقوب حسن درمش يسعد هرابي الكل يحبونه وربع العشيره، ابوك حسن من قروم السلاطين نشهد انه من الرجال، ابوك حسن لا كل الميادين يبقى راسه شامخ شموخ الجبالي بعد حاضر أهلاً هلا وآلفين مرحب وحيا شوفتكم الليلة سر النواضر مكانكم في القلب وفوق الثريا واخر قصيده قلت في كل حاضر أهلاً هلا وآلفين مرحب وحيا شوفتكم الجديد والحصري في عالم